budu mluvit o kamarádce Petře. Známe se 20 let. Přestěhovali jsme se ve stejnej čas do stejné obce. Když jsme rádi četli a starali se, o, měli jsme takový společný zájem, to byly starožitnosti, antika, ale a děhypis jako takový. A teď, teď máme ty zájmy takový trošku rozdílný. Petra má ráda psy, já mám ráda kočky. <laughs> Snažíme se výdat jednou, dvakrát týdně. Asi před čtvrt hodinou. Někdy se vzájemně pošlem do háje, ale pak se vždycky udobříme. Když jsme jedna chytřejší než druhá. Její přirozenost a to, že jí můžou důvěřovat.